Hei på deg! I denne videon så ska vi snakke om kvalitet på video. Lyd er jo selvfølgelig en viktig komponent, men den skal vi ta opp i en annen film. Kort vil jeg si at når det gjelder lyd så handler det ofte om å ha mikrofon, så nærme deg som mulig. Og så er jo alltid da vurderingen om den skal være med i bilde eller ikke. Men det vi ska konsentrere oss om här. det er kvalitet på video og ulike måter å spille in en videofilm med. Det som som sannsynligvis er det enkleste verktøyet som de fleste oss har tilgang til, det er smarttelefonen. Smarttelefonen har vi flest av oss i lomma, men det er sannsynligvis også det billigste og det beste verktøyet vi har tilgjengelig for å spille in en film. Men skal du spille in en video med et uh, mobilkamera, så er det greit å ha det som kalles en tripod eller merke-gorillapod har jeg her. Det er en device der vi på en måte setter fast uh, kamera i en selfie-stikk og har stående. Uh, det så selvfølgelig grejt å kunne filme og se sig selv i kamera. Men vær klar over at de fleste av disse mobiltelefonene som har kamera på begge sider, den har den beste optikken på motsatt side av skjermen. Så det er ofte lurtt å sette opp kamera slik at bildet peker mot personen. Men selvfølgelig, det er jo mye enklere å se seg selv i bildet og se utsnitte på bilde når man spiller i en video. Så dette er noe du må vurdere, funksjonalitet kontra kvalitet. Så kommer det til det å alltid prøve å ha et rett linje fra kamera til øynene dine. Det kan hende at du ønsker å få fram noe med å ha et froskeperspektiv. Personlig synes jeg at dobbelthaka med kommer da veldig fram. Eller at du vill ha ett et perspektiv där du ser noe nedover. Med de fleste kommunikasjonssammenhenger så ønsker vi å ha kommunikasjon rett fram. Jeg har här et hev-senk-bord som er veldig praktisk, så da kan jeg jo heve kamera til den kommer i den riktige høyden. Hvis vi ikke har det, så må man bare ta tak i praktiske løsninger, finne vad man har stående, og på en måte bygge kameraet opp i forhold til å prøve å få noenlunde ansiktshøyde på kamera. I tillegg. Till lyd, som vi snakket om, så er det også alltid lurt å ha godt lys og gjerne en neutral bakgrund som ikke forstyrrer kommunikasjonen i videoen. Mobiltelefon er det første alternativet for deg å bruke for å in inn film. Ett annet alternativ det er et webbkamera. Et webbkamera har mange av oss koblet til datamaskinen via den bærebare pc -en. Jeg anbefaler å prøve å anskaffe seg et eksternt webkamera, delvis fordi at man lettere da får det i riktig høyde i forhold til øynene våre. Det andre, det er at det ofte forplanter seg lyd gjennom sjassé og sånt nå, hvis man bruker datamaskinen mens man spiller inn video. Og så er det ofte litt bedre optikk i disse eksterne webkameraene. Jeg bruker selv noe som heter Logitech Brio til et par tusen kroner, som også har muligheten til å spille in i 4K videokvalitet. Det finnes mange webkameraer. Man kan for eksempel sette den på en sånn type selfie-stikk, der man kan justere høyden. Her er det et Microsoft Studio webkamera, og det fine med den er att jeg kan skruene på en fot på ett stativ och få på en måte den høyden jeg ønsker på selve videoinnspillingen. Webkamera och mobiltelefon er sannsynligvis det rimeligste og de oppnåelige muligheten til å spille inn video for de fleste av oss. Men skal vi ta skrittet enda ett hakk opp, och det är dette kamera som vi bruker i innspillingene våre på høyskolen, i vårt studio. Da bruker vi et speilreflekskamera som kanskje mange forbinder med å ta stillbilder, men det har et veldig bra objektiv, og det er enkelt å stille inn forskjellige innstillinger på farge og lysstyrke og så videre for å få en god kvalitet. Så et speilreflekskamera er en veldig god løsning. Som du ser her har vi i tillegg montert et, et visuelt vindu på toppen av speilefleksen for å se hvilket bildutsnitt som filmes. Allerede i denne filmen som vi spiller i nå, så kan dere av og til se at jeg ikke alltid titter i kamera, og det er fordi jeg titter på den skjermen ved siden av. Men det bør vi prøve å unngå fordi vi ønsker å kommunisere med publikum. I typ dokumentarfilminspillling. der er man at der du höfle og titte rätt in i kamera. Ofte på en dokumentarfilm så vil du se at personen alltid titter skråt for kamera. Så må du går dere vad du fåret rekkke. Jeg i føller at de jeg kommene seveldig gått med brukan med å titte rätt in i kamera. Men det er også visse tradisjoner som foretrekker at man titter på en fiktiv person litt bak forbi kamera, og mener at det er den beste måten å kommunisere film på.